Derfor med det her amatørteater. Jeg er så stolt af at være med fra begyndelsen, og være med til at være et ophav på, at det, at det kan bestå i dag som et stort professionelt uadvendt teater, som nye veje, nye måder at opleve historie og historier, på der var engang, øh, så interviewede kommunen-borgmesteren øh, om, hvad han mente om bagkortelsenvejstater. Så sagde sådan en flok autodidakte Københavnere. min mand, han ville gerne være musiker, Så flyttede vi til Svendborg. Og så så vi den her annonce, og jeg vidste, at han på et eller andet sted havde en ambition om at blive skuespiller. Han havde den bløde hat, han havde cotton sådan at jeg sagde, at det er ikke er noget for dig at komme med i det der teater, Amatørteater. Og på den måde blev vi involveret i den bevægelse, der var sat i gang. Der var nogen, vi ikke ville have med, så vi lavede sådan en lille hemmelig seminar over på Drejve, hvor vi lavede en konspiration, hvordan vi skulle komme ind med dem, vi ikke kunne. Som Amatørteater, jeg, jeg vil nærmest sige, som forestilling, begyndte vi. Øh, som så udviklede sig kvalitet og kvantitet, og vi fik et sted, som vi så kaldte bag, baggården, og fik lavet et teater, som fungerede som et lille halvt professionelt. Som, altså, det var det jo ikke, fordi der var ingen lønninger, men øh, vi havde faste forestillinger. Og på den måde, synes jeg, at jeg kan sige, at vi er kommet ind i det der. Folketing. Folketing. Altså, det var noget, der øh... ja. Stor beundret at jeg, som Bram til teateret er i dag.